Це Олег Гілко та Тетяна Мельникова. Чоловік та жінка з пересадженими нирками. Їм одночасно виконали трансплантацію. Для них це було неочікувано. «На гемодіаліз, На гемодіаліз я ходжу 8,5 років. У черзі на пересадку не стояв жодного дня. І те, що відбулося зі мною, це як у казці. 16 вересня під час чергового гемодіалізу прийшла Тетяна Володимирівна. Каже, нікуди не тікай, у тебе є якісь документи. Я говорю, ну, паспорт є. Вона каже, давай терміново і нікуди не тікай. Далі події розвивалися ще швидше. Я не знав, що робити. Зателефонував додому, дружина привезла сумку, машина вже стояла біля лікарні. Я навіть не встиг перевзутися і поїхав у кімнатному взутті. «Я дізналася, що до нас приїхав Микола Миколаївич Поляков. Я пішла до нього, домовилася на 6 жовтня, щоб стати в їхню обласну лікарню... ...в чергу на нирку, щоб збільшити шанси, так як у мене рідкісна група крові. Потім пішла на діаліз, після чого мене запитали, яка у мене група крові. Я відповіла. Потім мені сказали, що можливо мене заберуть на операцію до Києва». О 18.00 пацієнти разом з професором Миколою Поляковим, який перебував з робочим візитом... ...у Миколаївській обласній клінічній лікарні, у супроводі поліцейських поїхали до Києва. Там Олегу та Тетяні пересадили нирки. «Купа медсестер, всі за тобою бігають, якісь аналізи беруть, обколюють. Я нічого не розумію, все так швидко. Операція пройшла успішно. Далі два дні в реанімації. І от я стою перед вами». Я була, в шокі, я, хоча я... «Я була в шоці. Було все несподівано швидко. Після операції я розуміла, що мені більше не потрібен діаліз». Кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватися з хірургом, який робив операцію. Це Микола Поляков. Чоловік з 1992 року займається трансплантацією. Виконав більше 700 пересадок органів. Говорить, складнощів під час операції не виникало. Головне – працювати швидко та злагоджено. Функція трансплантологів задовільна. На десятий день хворі були виписані і відправлені назад до Миколаєва. Спочатку оперували Гілко, потім Мельникову. За часом це півтори-дві години. В цей час входить і мультиорганне вилучення органів у донора. Ним став молодий 36-річний хлопець, який помер від крововилову у мозок. В операції було задіяно 12 людей. Після трансплантації Олег та Тетяна почуваються добре. Аналізи в нормі, говорить завідувачка центру нефрології та діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костиненко. Результат після операції у наших пацієнтів причудовий. В п'ятницю набрали їм контроль крові ниркових, нирковий як у здорових людей. Нормальна сечовина, креатинін, гемоглобін піднявся до 110%. Станом на 4 жовтня 2021 року 36 миколаївцям вже зробили трансплантацію нирок. Ще більше ста людей стоять в черзі. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.